Миколаївська обласна клінічна лікарня. З 1998 року тут функціонує кардіоцентр. У цій будівлі щодня надають допомогу людям, що потребують оптимальної медикаментозної терапії або малоінвазивних оперативних втручань. Інтервенційні методи лікування ішемічної хвороби серця. І ті ж клапани ми можемо перкутанно імплантувати і оклюдери, які закривають вроджені вади серця. Це дуже великий пласт, і на сьогодні ці малоінвазивні оперативні втручання або інтервенційні втручання перевищують кількість операцій на відкритому серці. Методика оперування на відкритому серці використовується за складних вад. Одне з найвідоміших оперативних втручань – аортокоронарне шунтування. Його потребують люди з ішемією або з ушкодженими коронарними артеріями. Пацієнту розтинають грудну клітину і підключають до апарату штучного дихання. Під час операції людині тимчасово зупиняють серце і виконують необхідні маніпуляції. Суть заключається в тому, що накладаються анастомоз між аортою і ділянкою, здоровою ділянкою артерії, нижче звуження. Таким чином кров йде по шунту, або якщо його називають його байпас, і йде кров, кровопостачання серцевого м'язу. Ці операції були проведені в умовах штучного кровообігу. Тобто проводилася повна зупинка серця, підключався апарат кровообігу обігу штучного, який компенсував кровотік по життєво важливих органах без насосної функції серця». У Миколаєві таких оперативних тручань не роблять, немає обладнання та компетентних кадрів. Олександр Шабільянов каже, Щороку тільки у дорослих діагностують більше 150 випадків серцевих хвороб, лікування яких неможливе без складних операцій, і це не зовсім точна статистика. Такі пацієнти їдуть у Київ або Харків, де хто обирає закордонні клініки. Ну, частина пацієнтів, на жаль, Але частина пацієнтів, на жаль, залишаються, нікуди не їдуть. Вони потім приїжджають до нас, не виконавши наші рекомендації. Це трагедія і для пацієнта, і для родичів, і для лікаря. Тому що надходить такий пацієнт, і ти не можеш надати йому допомогу. Це найстрашніше для лікаря, що ти знаєш як, але не можеш допомогти. 9 та 10 серпня в обласній клінічній лікарні прооперували трьох людей. Це стало можливим завдяки співпраці з Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Зі столиці приїхали 9 лікарів і 3 медсестри. Привезли необхідне обладнання. Обладнання не дуже багато. Це в основному це апарат штучного кровообігу, тобто який працює замість серця, коли воно зупиняється. І фактично це все. Ну, плюс інструменти хірургічні. Тобто, для того, щоб дообладнати і починати ці операції, необхідно приблизно десь до 20 мільйонів гривень. Це не такі великі гроші, щоб запустити, але сотні врятованих життів вартують набагато дорожче. Пацієнтам з Миколаївщини зробили аортокоронарні шунтування та протезування аортального і мітрального клапанів. Зараз їх виписали з реанімації. Перший процес відновлення триває від 10 до 14 днів. Вони переведені сюди вже, коли вони стабілізовані. Там, і будуть проводитися дальніша реабілітація. Тобто це дуже важливий крок, тому що. У нас є, буде проводитися лікувальна фізкультура, розхожування цих пацієнтів, проводитися всі заходи, для того, щоб вони поскорше відновилися і можна буде виписати цього пацієнта вже на амбулаторне лікування». Для миколаївських медиків такі операції – перший досвід у тривалій багатоетапній підготовці, яка згодом дозволить компенсувати брак кадрів, каже кардіохірург Валентин Олійник. Це підготовка займає не рік і не два. Це багаторічна підготовка, яка в першу чергу проводиться на базі основних кардіохірургічних клінік. Має бути спеціалізація з кардіохірургії. І далі, як правило, це лікар має пройти клінічну ординатуру, це не менше року, і далі працювати ще декілька років. З основними спеціалістами, в якості асистента. Ну, от там є перший асистент, другий асистент, третій асистент. І отак ступінчасто ця людина, яка готується, вона вже на певному етапі вже може самостійно виконувати цю операцію. Медики інституту імені Миколи Амосова і надалі продовжуватимуть навчати колег з Миколаївської обласної клінічної лікарні. За словами голови облради Ганни Замазєєвої, разом з депутатами мають обговорити можливість виділення грошей на медичне обладнання, яке згодом зможуть використовувати майбутні фахівці з великої кардіохірургії. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.